Tack för att jag fick komma hit idag och prata om livslångt lärande i skuggan av covid-19. Och den, Vi pratade precis här innan om att den skuggan hänger fortfarande över oss. och Vi vet inte riktigt hur, hur det hela kommer att se ut nu framöver heller. Men eh, däremot så har vi ju alla, eh, för, eh, förmodar jag, eh, erfarenheter av att ha undervisat och verkat och inte minst levt eh, under eh, pandemin som nu har pågått ett tag. Och, eh, jag tänkte ta upp två studier som är relaterade till pandemin idag eh, och jag börjar kort bara med att presentera var jag kommer ifrån. Eh, som, som jag sa så är jag ju disputerad i Linköping, det är ju det viktigaste. Eh, men numera är jag professor i pedagogik eh, och jobbar på Nationellt centrum för livslångt lärande och i en forskningsmiljö som heter livslångt lärande. Och eh, uppdraget för oss utöver att vara en forskningsmiljö där vi forskar och undervisar är vi har ett nationellt uppdrag att utveckla och sprida kunskap om vuxnas och livslångt lärande. Och det här betyder att vi också försöker, eller vi omvärldsbevakas så vi ser på vad som händer på andra håll. Och inte bara i akademin utan också i, i samhället i stort. På det här området. Och med vuxnas och livslångt lärande menar vi då ett brett perspektiv på vuxnas lärande. Där det ingår både konvux- folkbildningen med folkhögskolor, studieförbund, lärande i arbetslivet, eh, ja, yrkeshögskolorna och såklart högskolorna och universiteten också, som har blivit. Många som inte jobbar med begreppet livslångt lärande förknippar ju det snarare med högskoleutbildning och kurser för yrkesverksamma idag. Om man bara har kommit in liksom, på, liksom de senaste året i den här diskussionen om livslångt lärande, men livslångt lärande är så mycket och täcker det lärande som sker hela livet, jag kommer tillbaka lite grann till det. Eh, där nere ser ni vår adress till hemsidan och eh, jag rekommenderar eh, hela vår hemsida om man är nyfiken på livslångt lärande i stort och vill ta del av eh, lite vad vi gör, men framförallt allt om man är Liksom inte har kommit i kontakt med begreppet tidigare och så har vi gjort en sammanställning av just kring tematiken livslångt lärande, lite olika dokument, filmer, texter som är aktuella just nu som finns på den här länken och ni kan ju få presentationen sen så kan man klicka in sig på den. Men idag skulle vi prata om eh, livslångt lärande i skuggan av pandemin och då börjar jag med en artikel som jag skrev i International Review of Education som är Unescos tidskrift. Eh, som heter The COVID-19 Pandemic as Disjuncture: Lifelong Learning in a Context of Fear. Nu är vissa eh, eh, ja, slides på engelska. hoppas ni har översättning med det. Eh, och ja, så, som ni vet så har pandemin har ju pågått ett tag. Eh, och den har ju. Eh, eh, påverkat samhället väldigt mycket, inte bara hur vi undervisar, vilket jag kommer tillbaka till i den andra studien som är mer fokuserad på just högskolelärares situation under pandemin, utan eh, det var ju ganska dramatiska förändringar, inte minst det här med eh, isolering och de bitarna. Eh, och då finns det ett begrepp i eh, livslångklarande litteratur som heter Disjuncture, som är Peter Jarvis, Peter Jarvis som han vi liksom har jobbat med det här begreppet för att beskriva det här när vi som individer möter en situation som, är, som vi inte kan förstå med våra nuvarande referensram. Och därför kräver det ett lärande för att liksom förstå det här, den skevheten i förståelsen som vi har inför det nya. Och pandemin var ju verkligen en helt ny situation för oss. Vi har inte varit med om den här typen av händelser förut, vilket krävde ett lärande. En sak som hände var ju det här med social distancing, eller som jag fortfarande ser skiltar på många håll i samhället, hålla avstånd. Att vi absolut inte skulle ta hand, men vi skulle också hålla avstånd mellan människor och utsatta grupper, framförallt många i den äldre delen av befolkningen som var den största riskgruppen för att bli smittade, isolerades ju. och Det här påverkade ju deras livssituation väldigt dramatiskt, men också eh, relationerna mellan generationer. Eh, och hur vi kunde umgås till exempel med våra eh, mammor och pappor eller far och morföräldrar eh, Och det var mycket, eh, om ni kommer, ja, ni kommer ihåg sådana saker som att lämna påsar på parkeringen för man kunde inte komma hem till någon. Och, eh, många sådana ganska stora förändringar i vårt liv. Eh, och om man då förstår det här med bland annat eh, hålla avstånd, isolering, de förändringar som kommer i pandemin som en disjuncture, som en eh, händelse som gör att vi måste lära oss något nytt, då kan man ställa sig frågan: eh, vad är för typ av lärande som pågår under en pandemi eller under just den här pandemin? Och Då vänder jag mig återigen till Peter Jarvis som har gjort eh, upprättat en typologi över lärande i relation till att eh, skaffa sig nya erfarenheter. Och i den här tabellen eh, tänkte jag bara ta in de här tre typerna idag. De här underkategorierna som till exempel på non-learning, presumption, non-consideration rejection. De tre eh, underkategorierna där är olika varianter av icke-lärande. Men det intressanta här tycker jag är mer att eh, idag är att fundera över icke-lärande, Icke-reflektivt lärande och reflektivt lärande. Icke-lärande är ju helt enkelt att vi lär oss ingenting av det som har hänt. Och det ser man faktiskt många exempel av idag. För att vi pratar mycket om under pandemin. Nu kommer saker förändras. Vi kommer jobba på andra sätt. Vi liksom har lärt oss så mycket och, och, kring till exempel digital teknik. Men eh, när man sen deklarerar att de här speciella eh, restriktionerna. Eh, Liksom att man slutade med dem, då var det väldigt många som var väldigt, tryckte väldigt mycket på att nu ska vi återgå. Vi skulle göra precis som jag gjort tidigare. Nu ska allting bli som vanligt. Man kunde inte vända, vänta till att få komma till kontoret, åka på sin eh, spaniga resa och vad det nu kunde vara. Non-reflective learning är också en spännande kategori. Alltså Icke-reflekterat icke -reflekterat lärande. Vi har säkert lärt oss saker under pandemin som påverkar hur vi beter oss, men vi kanske inte är medvetna om det. Eh, och till exempel om man eh, funderar över det här med relationer, så jag vet inte, en, en spekulation som jag har, eller liksom ett intryck som jag har, är att vi är mindre fysiska nu, nu efter pandemin, även om vi enligt reglerna eller restriktionerna kan bete oss som, som tidigare. Ta i hand kramar har blivit mycket mer, eh, det är inte så självklart längre att vi gör sådana saker så vi har liksom lärt oss någon sorts fysisk distans som vi kanske inte alltid funderar över utan vi bara gör, man knackar fortfarande med armbågen till exempel när man träffas eller eh, man går inte fram och kramar någon för att man vill respektera den personens eh, liksom eventuella inställning till smitt och så vidare. Sen har vi det reflektiva lärandet. Det är väl framförallt det vi tänker på, vi som högskolelärare då, då, vi tänker på lärande. Vi går till klassrummet, vi har en övning där man ska argumentera och reflektera och vi liksom är väldigt medvetet jobbare med det här. Då du ser det här och de här två texterna, kan du liksom lära dig någonting genom att jämföra dem? Det här är ju vår vardag. Och det är den tredje typen av lärande då inför nya situationer. Och Jag skulle, jag resonerar om de här i den här artikeln och där finns också beskrivningar av de här underkategorierna om någon är intresserad. Men om vi går tillbaka till pandemin och det här begreppet disjuncture. Disjuncture har oftast använts i litteraturen på ett sätt där man har ett antagande om att allt lärande och... Den liksom, motstånd som man möter, det sker i en neutral eller till och med positiv kontext, och det kommer också resultera i något positivt, alltså lärande är något positivt. Det kommer att få oss att växa som individer, både personligt och kanske i relation till arbetsliv och så vidare. Men det jag verkligen trycker på i den här artikeln det är att om man då ser pandemin som en context of fear, som jag säger, jag vet inte om vi har något bra begrepp av det för svensk rädd. Ett sammanhang präglat av rädsla och oro, helt enkelt. Eh, vad händer då med vårt lärande? Ja, jag påstår att det skulle kunna resultera att vi faktiskt inte breddar våra perspektiv och, och intryck och, och, och vårt lärande, utan snarare att vi låser oss. Vi blir rädda, vi kanske tar ett steg tillbaka. Eh, vi kanske till och med... Om det här går tillräckligt långt, avvisar eh, samspel med andra. Delvis för att kanske vi är rädda att bli smittade så håller vi oss undan från andra. Men också för att det har varit så mycket isolering nu, så kanske vi helt enkelt också eh, blir ovana eller tycker att det är obehagligt att umgås med andra. Så eh, resonemanget i den här artikeln handlar som sagt i ett lite bredare perspektiv. Det är inte bara. Det är ju ingen högskolekoppling direkt, men man kan ju fundera över de här sakerna i en högskolekontext. Just hur, hur har det här, det här sammanhanget av rädsla och pandemin påverkat hur vi kommer att leva i ett post-pandemic society som vi kanske inte är i ännu. Men om man ser några år framåt, och vi förhoppningsvis kan lämna den här pandemin bakom oss. Vad, vad kommer vi att ta med oss? Vad tar vi inte med oss och alltså, vad lär vi oss inte alls? Eh, vad tar vi med oss oreflekterat och vad tar vi med oss som ett reflekterat lärande? Ja, det här var bara en slide för att eh, lyfta fram. Illeris tycker väldigt mycket på reflektionens transformativa potential. Det vill också för att förstärka det här med det här reflektiva lärandet som krävs nu för att vi inte ska hamna i en konstig sits där vi ser andra människor och relationer till andra som ett hot. Då tänkte jag gå över till den andra studien och nu tog jag upp den här digitaliseringen, en drivkraft som ska möjligheter att utmana i utbildning. Och det här var ju, fanns ju innan pandemin, men det här var ju verkligen något som eh, drabbade oss i eh, högre utbildning, att vi fick en crash course i digitaliseringens verktyg. Eh, hos oss i Jönköping, eh, så, så när man på eh, våren 2020 deklarerade att det råder en global pandemi, eh, då blev det ju eh, krav på att vi skulle undervisa online och hos oss. Så jag har skrivit här att vi gick över till undervisning online över en natt, för det var nästan så det kändes. Och det var inte mer än en vecka, så det var en alltså extrem extremt kort tidsperiod som vi tog all undervisning som vi hade på campus och transformerade det in i våra digitala verktyg och gav undervisning online. Då. Och det här var ju så pass stort att apropå reflekterat lärande att det här var verkligen något väldigt märkbart och tydligt. Så då sa jag och några kollegor att det här liksom, vi vill passa på att samtidigt dokumentera det, det här, den här transformationen från campus till online. Hur upplevde vi det här? Vilka motgångar stötte vi på? Vad lärde vi oss av, av det som hände? Och de här personerna är med i det här projektet då. Och det gick till så helt enkelt att jag bjöd in kollegor så att vi gör så att ni delar med er av era erfarenheter. Skriv ner erfarenheterna nu medan vi är i det här. Och skickar dem till mig och så sen tittar vi på dem tillsammans och ser liksom vad, vad kan vi kan lära oss ur det som hände den här, här speciella våren 2020. Ja, och då hade ju redan, eh, inte, inte våren 2020, men på hösten då vi började titta på det här materialet då hade det redan börjat komma eh, covid-19-studier om lärande, för det var väl det exploderade ju. Eh, och kom väl, då fanns det inte jättemånga, men ändå med tanke på hur kort tid det och med tanke på hur lång tid det brukar ta för en artikel publicerad så var det ändå liksom ute en del artiklar och bland annat den här eh, Watermeyer –och kollegor från England då, som gjorde en enkät bland lärare eh, i högre utbildning– och –där de flesta hade en, en negativ syn på det som hände. Eh, och man, man tyckte att den pedagogiska praktiken blev reducerad till enbart tek, eh, teknikaliteter– –och tekniska funktioner. Eh, och som, som det står här, då, att eh, den pedagogiska rollen– som akademiker uppfattade den blev strikt didaktisk, transmissional and therefore regressiv. Alltså man tyckte att man förminskade den pedagogiska insatsen när man liksom skulle in i det digitala, den digitala världen. I den här artikeln, som baserar sig på det här materialet, har vi också tagit in livslångt som referensram. Och två saker är ju kännetecknande för livslångt lärande, och det här är ju. För, för 50 år sedan när man introducerade begreppet så betonar man att lärande handlar inte bara om barns utveckling utan det fortsätter genom hela livet. En självklarhet för oss idag men då var det inte en självklarhet. Eh, och att lärande sker i alla kontexter, inte bara i klassrummet. Så det är två så här grundläggande antaganden i och lärande eh, Och att eh, också prata om lärande snarare än utbildning. Det är också ett, ett skifte i fokus. Eh, och här, I den här artikeln så tänker vi då att där, den här eh, förändringen från att vara på, undervisa på campus till att undervisa online. Eh, det handlar det var, handlade om studenternas lärande och att liksom erbjuda möjligheter till det. Men det handlade också om våra erfarenheter och vårt lärande som när vi eh, för, bytte kontext helt enkelt. Och en annan kärna i distansklärenande är just det här att individen är i centrum, men hela tiden i relation till den kontext och den kontexten befinner sig i. Och här har vi då pratat om i den här artikeln om campuskontexten campus kontra kontexten och eh, i analysen av berättelserna då, de 13 personal histories det är de här ä, namnen som ni såg. Det är vi som gör det här, ä, den här studien. Eh, och först, men analysen har jag gjort sen eh, med hjälp av de andra. Har de kommit in och, och läst och bidragit i analysen. Och jag började göra en deduktiv analys utifrån just livslångt lärande eh, koncept. Det vill säga se på var, vad handlade om kontexten och vad handlade om interaktionen. I ett andra steg, det här är ju en grov första sortering kan man säga. I det andra steget så gick vi in och uh, gick lite djupare in på det. Ja, när man pratar om kontextrelaterade saker, vad kan vi se att det handlar om? Ja, det handlade om att det var en väldigt speciell situation. Det var inte bara att undervisa online, utan det var a state of emergency, alltså ett kristillstånd där man i samhället Eh, statsministern gick ut och liksom deklarerade kristillstånd och så vidare. Och, och man, det kom direktiv kring hur vi skulle bete oss. Det var alltså inte bara en, några enstaka hade undervisat online tidigare, men det här skildes från det. Det handlar också väldigt mycket om teknologisk kompetens, det vill säga den här nya kontextens... Man skulle bemästra den nya kontexten. Eh, och där fanns det fanns var det var exempel på hur man snabbt lärde sig det här, för det fanns väldigt mycket kurser, både hos oss internt, men i hela Sverige gjorde man satsningar på vissa eh, speciella kompetenser för högskolelärare. Och också det här med online didactics. Att undervisa online är och var någonting lite annorlunda än att undervisa på campus, och att det var väl inte helt självklart. Den här engelska artikeln som vi refererade till, de sa att det blev reducerat till liksom pure didactics, alltså bara handlar om teknik. Eh, om man kanske tyckte att den här liksom, sociala inramningen av mötet med studenterna blev annorlunda eller reducerad. Om man då ser på eh, interaktionen eh, så eh, det gällde relationer till studenterna så gick man från det publika till det privata. Det vill säga det publika i termer av att klassrummet är, en, är ändå en sorts offentlig miljö även om vi stänger dörren och har samspel med studenterna. Alltså, liksom en, en formell miljö på så sätt att det, man kommer dit, man kanske har klätt sig på ett visst sätt, man är förberedd och så vidare. Man tar också förväntade roller. Eh, I det privata som blev när vi mötte studenterna online då var det helt plötsligt kunde barn, eh, äkta eh, makar, eh, husdjur. Allt sånt kom in i bilden och man blev plötsligt en privat person. Man var inte längre bara en liten anonym student i klassrummet. utan helt plötsligt kanske man var pappa i en familj som skulle snyta sitt barn och liknande också samtidigt som föreläsningen pågick. Digitala normer och ritualer. I början, nu gör vi inte det längre, men i början var det mycket sådana, många ritualer som liksom utvecklades snabbt. Man började förklara hur man ska ställa frågor, du ska räcka upp handen med den där knappen. Vi jobbar så här när vi zoom, de här sakerna gäller, använd headset, stänga av micken, allt det här eh, som blev som en ritual som vi gick igenom. Eh, ökad anonymitet, också kopplat till att vi till exempel kan stänga av eh, video. Många lärare tyckte det var frustrerande att inte kunna se sina studenter när man föreläste, även om, om videon ger en begränsad information så var det i alla fall bättre med begränsad information än ingenting alls. Man hade svårt att se hur det man pratar om landade hos individerna. Och den sista var Care and Comfort som kanske mer kopplat till det här kristillståndet. Att det dessutom blev väldigt mycket omsorg och omtanke eh, kring studenterna. Vi hade bland annat studenter som var eh, utomlands eh, man kanske blev fast här i Sverige, utländska studenter som blev fast här och inte hade kontakt med sin familj. Svenska studenter som var på utlandsvistelse som, som man liksom på något sätt skulle ha kontakt med eller försöka få hem och så vidare. Deras rädslor hanterar studenternas rädslor så det blev mycket sådana, Och också säkerhet förstås i början, då man fick förklara hur man skulle bete sig, man fick inte komma till campus och de här bitarna. Så det var mycket omsorg och vård. En sak som jag kan lägga till när det gäller just den aspekten är att det var bara kvinnor som kommenterade på den. Männen som var med pratade inte om det här. Men kvinnorna som var med betonade det här att de upplevde att det blev blivit mycket mer omsorg istället för undervisning. Jag kan bara avrunda med att säga också att av de här två övergripande kategorierna, kontext och interaktion, så vad gäller kontexten så fick vi väldigt mycket stöd. IT-avdelningen gav allt. Vi hade kollegor som hade undervisat online och kunde digital, digital teknik och undervisning online. De klev in och tog ett jättestort ansvar. Det fanns kurser på nationell nivå. Vi fick väldigt mycket stöd. När det gäller kristillståndet i samhället var det nästan dagliga pressreleaser kring situationen och så vidare. När eh, det gällde interaktioner med studenterna så var det väldigt lite stöd. Det här var saker som lämnades lite liksom, fritt att hantera upp, upp till var och en som lärare. Att, hur jobbar jag med de här bitarna? Det var mer sådana saker som utvecklades lite över, över tid ändå ganska snabbt med tanke på hur snabbt allting gick. Men en, alltså, till exempel de här digitala normerna och ritualerna tog inte lång tid innan de hade utvecklats. Men det var ingen som egentligen ifrågasatte. Och liksom lyfta upp, och det ska, ska vi verkligen göra så, eller finns det stöd att hämta någonstans och så vidare? Så det var väldigt mycket mer trial and error på interaktionsdelen att lära av sina erfarenheter, medan i kontexten fick vi lite mer formellt stöd kring hur vi skulle agera och jobba med de bitarna. Så det, jag kan avrunda med det. Också.